Kde vzniká väčšina peňazí? Je to po A v Európskej centrálnej banke, po B v Národnej banke Slovenska, po C v komerčných bankách, po D riadi tento proces vláda Slovenskej republiky alebo po E riadi tento proces Európska komisia. Čo je podľa vás správna odpoveď? Dajme si 5 sekúnd na rozmyslenie odpovede. C je správne. Väčšina peňazí v ekonomike Slovenskej republiky vzniká v komerčných bankách. Moje meno je Michal Olík a dnes sa budeme rozprávať o tom, či to tak naozaj je. Ak vás táto odpoveď prekvapila, tak nie je to nič výnimočné, lebo určite ste o tom možno ani ešte nikdy nepočuli. Ja z mojej skúsenosti ja som nepočul o tomto rozprávať žiadného politika, žiadneho youtubera, žiadného influencera, žiadneho novinára. Čítal som možno v jednom článku o tom, keď som si to potom, až keď som to zistil, hľadal v novinách a v časopisoch, tak som našiel jeden, jeden ekonomický časopis, ktorý o tom písal, ale ináč je o tom absolútne, absolútne o tom nie sú žiadne informácie na to, že aká je to vážna a dôležitá téma, tak o tom nie sú informácie hlavne preto, že tí ľudia, o ktorých som hovoril, tiež o tom nevedia. A nevedia o tom preto, lebo aj v učebniciach sa o tom veľmi nepíše. Ak sa píše, tak to, čo sa tam píše, nie je niekedy ani správne. A je to z viacerých dôvodov. Prvý dôvod je ten, že je to ťažko aj zistiť. Keď, napríklad, keď, si, keď, si, keď viete o nejakom produkte, že napríklad viete, že začali predávať sluchátka, ktoré dokážu, dokážu úplne stlmiť vonkajší zvuk a zároveň sa dajú prepnúť, aby ste mohli aj počuť vonkajší zvuk. Hej? Takže vy tieto sluchátka, vy poprvé o nich môžete si prečítať, hej, ako fungujú. Po druhé, môžete ísť do obchodu, môžete si ich vyskúšať. Po treti, môžete ich kúpiť. A už doma si môžete s nimi dlho a skúšať a vyhodnotiť, áno, funguje to, nefunguje. Bankový systém, vznik peňazí, to je, to je pre nás, obyčajných ľudí, je to téma, ktorá, ktorú si nevie, nedokážeme to overiť my. Uh, sme odkázaní na učebnice, sme odkázali na nejaké sporozstredkovanie informácie odborníkov a bohužiaľ v učebniciach sa často téma bankovníctva vôbec ani neobjavuje. A ja, kde som, sa objavil, kde som sa s týmto stretol prvýkrát, prvý bolo dosť nedávno. A bolo to vďaka videu tohto profesora ekonómie Richarda Wernera. A je to profesor ekonómie, medzinárodnej ekonómie. Narodil sa v Nemecku, pôsobil dlhé roky v Japonsku. Je to profesor ekonómie na britskej vysokej škole. A dám do odkazov, ako prvé video, dám to, čo som ja videl, to bol také 15 minútové zhrnutie. A ide o to, že tento profesor je veľmi vážený, on, on prišiel prvý s výrazom kvantitatív easing. Každý, kto počul tento výraz, kvantitatívne uvoľňovanie, to už možno aj v správach niekde sa na, v televíznych novinách e, používa tento výraz. A on prišiel s ním v polovici 90. rokov. A teda e, mám voči nemu veľký rešpekt v tom, že on vytvoril taký empirický test pre obyčajných ľudí. On samozrejme vie od svojich štúdí, že ako funguje bankovníctvo, ako vzniká väčšina peňazí v systéme. Ale spravil v roku 2013 test empirický test, kde on išiel do banky, toto je tá jeho štúdia, kde je aj test. On išiel do banky, do rôznych bank a chcel spraviť taký test, že aby zistil, alebo teda aby potvrdil a vyvrátil nejaké teórie, ktoré sa, ktoré sa používajú v učebniciach ekonómie, že, že, že nejaké peniaze skutočne vznikajú v bankách. Teda ide o to, že či, či keď si vezmete úver, či tie peniaze prichádzajú z nejakého vonkajšieho účtu alebo vnútorného účtu banky alebo centrálnej banky alebo či boli tam len vložené nejaké čísla a peniaze vznikli. A či toto môže robiť banka. No a tu je ten samotný, samotný test. Je to po anglicky. No a ide o to, že tento tento profesor musel nájsť takú banku, ktorá by s tým súhlasila. A s týmto bol veľký problém, lebo veľké banky väčšinou mali s tým problém, že nechcú ukazovať ten svoj IT systém, nechcú kvázi ako keby ohroziť údaje klientov a tak ďalej. Takže on musel nájsť nejakú malú lokálnu Bavorskú banku. V Nemecku je výhoda v tom, že ten bankový systém je úplne iný ako vo väčšine krajín a tam sú veľmi silné Lokálne maličké banky, také Raiffeisen banky, to je iné ako je u nás tá značka, ale oni sú proste, ide o to, že to je maličká banka, ktorá pokrýva maličký trh a ona rozhoduje o tom, či dá úver, alebo nie, nedá úver. Nie je tak, ako u nás, že je pobočka banky a rozhoduje sa v Bratislave, v Centrále pri tých väčších rozhodnutiach, možno aj v iných v európskych mestách sa rozhoduje, ale tu sa rozhoduje proste sama maličká banka, takže jemu sa podarilo nakoniec presvedčiť jednu maličku banku v Bavorsku, aby spravili tento test. No a on v tomto papieri tuto najprv rozoberá, že čo sa píše v knihách a v učebniciach, lebo vo viacerých sa fakt píše že buď nič, alebo sa píšu rôzne fractional reserve teória alebo takzvaná teória sprostredkovania, že banka je len sprostredkovateľ, že napríklad nejaký bohatý zázračne bohatý deduško vloží 500 tisíc do banky a z toho jeho vkladu sa potom financujú aj, aj úvery, hypotekárne úvery a spotrebné úvery. Takže jeden človek vloží banka, to vlastne prepíše z jedného účtu na druhý a e, vkladateľovi platí e, malý úrok a v tomu, kto si berie úver, tom, to, to, o toho pýta väčší úrok. Toto nie je pravda. Banka nikdy nepožičiava nepožičiava tie peniaze, tie peniaze z, vkladov, z vkladov. Ona vždy vytvára, keď požičiava peniaze, ona vždy vytvára nové peniaze. No, a podľa tejto teórie, takzvaná credit creation theory, bank credit creation theory, takže táto teória hovorí, že banky skutočne majú, majú možnosť vytvárať kredit, Takže podľa tejto teórie by to malo byť takto, že toto sú, sú bank, bankiné pohľadávky alebo majetok, tu sú záväzky. A podľa tejto teórie by to malo narast tak, že keď banka dáva úver, tak by mali narast. Vlastne majetok alebo pohľadávky banky. On si zobral úver 200 tisíc. Takže tu e, by mal naraz majetok a takisto by sa mali zväčšiť aj záväzky banky. Nast. Takže v podstate záväzky poľadavky sú sa, ako keby sú v rovnakej výške, ale narastie súvaha účtovaná súvaha banky narastie balance sheet. A toto sa potvrdilo v tom teste. Môžete si to pozrieť. Toto dám ako druhý odkaz a bolo to potvrdené, môžete si pozrieť ten komplet test. Tuto na konci je aj potvrdenie toho direktora, riaditeľa banky, že nedochádzalo k nejakým transakciám, k tomu, aby bol poskytnutý úver, nedochádzalo k prevodom medzi účtami banky, alebo z nejakého vonkajšieho účtu centrálnej banky sa nedochádzalo ne, ne, ne k prevodu. Peniaze boli vytvorené. Tu v tomto appendixe 1 je, sú aj jednotlivé kroky, keď sa vytvára úver. Čo je na tom ešte zaujímavé, je že celá terminológia ohľadom tvorby peňazí je divná. Lebo keď sa pozrieme tu, tak volá sa to, že volá sa to, to čo banka vytvorí, to sa volá depozit. To čo banka vezme od klienta sa volá tiež depozit, vklad, vklad. Vklad a vklad. Vklad klienta a takisto banka, keď vytvorí nové peniaze, volá sa to vklad. Takže je to veľmi zmetúce, lebo potom sa hovorí, že, že väčšina peňazí v systéme sú vklady. Lenže tie vklady, to nie, je, to nie sú vklady, ktoré vložili šporitelia do banky, ale je to väčšina peňazí sú vklady, ktoré vytvorili banky. Tu to ukážem. Na... Dobre, tu skončíme s týmto, s týmto s touto štúdiou Richarda Wernera a prejdeme na to, čo, čo píše Bank of England. Takže sú tu tri typy peňazí v, v britskej ekonomike. Aby som bol presný, tak to sa týka každej ekonomiky, to sa týka britskej, bez ohľadu na menu britskej, európskej, švajčiarskej, švedskej. 3%, 3 sú bankovky a mince. Obeživo. 3%. 18% sú rezervy, bank, komerčných v centrálnej banke a 79%, toto, čo som hovoril, to je väčšina peniazy, to sú bank, deposits to sú peniaze, ktoré vytvárajú banky a hovoril som o tej terminológii, že aká je zvláštna, ne? No a Richard Werner spravil tento test v roku 2013. Z toho roku je táto štúdia uverejne na 2014 a hneď potom, čo je zaujímavé, je, že táto Bank of England, čo je najstaršia banka ona prišla s tým, že išlo to potvrdiť, lebo ako keby, že áno, banky vytvárajú peniaze. Asi, asi bol bolo, bolo, bolo nejaký rozruch v novinách, v médiách ohľadom toho, takže oni zareagovali, že áno, vedeli sme o tom, banky vytvárajú peniaze. Ups. No a takýto tiež takú štúdiu vypracovali v roku 2014 a čo je na tom veľmi zaujímavé je, že potvrdili teda, že v modernej ekonomike tuto hneď na začiatku hovoria že je v modernej ekonomike je väčšina peňazí vytvorená komerčnými bankami keď, keď robia úvery tuto je celé zhrnutie, hej, tuto je zhrnutie toho čo vlastne potvrdenie toho testu a nie je to, nie toto je, to, to je, že v modernej ekonomike, hej, ale to právo bank vytvárať peniaze, to je to, to je, to sú storočia, hej. A bankovníctvo vzniklo v Anglicku, takže stadial, stadial pochádza moderné bankovníctvo a oni majú tieto právo vytvárať peniaze storočia. A Tuto som hľadal potom, že v textbooks, textbooks že, že realita, toto je veľmi, veľmi, veľmi, úžasné na to, že aká je to dôležitá téma, tak, že ani v textbooks tuto oni potvrdzujú, že nie, že ja rozumiem, že na internete niekde by človek čítal nesprávne informácie, ale textbook to sú učebnice, z ktorých sa učia vysokoškolský, teda študenti, ktorý sa učia ekonómovia, právnici, politici a v tých nie sú správne informácie. Tu je to napísané. Realita toho, ako sa vytvárajú peniaze, sa líši od toho, čo je, čo je v niektorých ekonomických učebniciach. Takže tu o tom hovoria. Tu opak toho, opak sekvencie typicky Opísané aj v učebniciach uh, Money multiplier teórii, to je taká teória o tom, ako vznikajú peniaze tiež, že nie je, že nie je správna, že môže byť to užitočná cesta opísať úvod do, do peniazy, ale, ale nie je to správne. No, takže to by sme mali Bank of England asi najväčšia, najznamnejšia centrálna banka na svete prišla potom s týmto No a môžeme sa ďalej pozrieť, tu tiež na, na ja to dám tiež do odkazov tu potom sú na tej Bank of England toto, že, čo je v ekonomike, hej, takže Bank of England alebo každá centrálna banka v Európe, v Európe je to Európska centrálna banka má právo, len ona má právo tlačiť tie bankovky a mince, raziť mince. Ale pozrite sa, koľko je to, len 3% v ekonomike sú bankovky a mince. Takže to je úplne zanebateľné množstvo. Väčšina peňazí sa vytvára v bankách. Toto je zaujímavé, že, že môžu banky vytvoriť toľko peňazí, koľko chcú. A tu no, oni píšu, že nie, nemôžu. Ale hm, že regulácie limitujú, koľko peňazí banky môžu vytvoriť. Napríklad majú povinnosť zdržať určitú, určitú sumu financií, čo sa nazýva kapitál, ak ľudia ak ľudia nebudú môcť splácať svoje požičky lenže pozrite, tá odpoveď je úplne divná, že, že toto má byť ako najsilnejší argument, že, peniaz, že banky nebudú tlačiť príliš veľa peňazí. prečo? Dobre, toto rozprávam len, že či to je pravda alebo nie, ale logickejšia odpoveď bola, by bola, že, re, že sa priamo reguluje, koľko banky môžu vytvoriť peniazy a toto sa nereguluje reguluje sa len množstvo kapitálu, ktoré držia Tuto takisto na stránke Európskej centrálnej banky sa píš, píše, že oni to volajú vnútorné peniaze. Komerčné banky môžu vytvárať nútorné peniaze, takzvané bankové vklady. To som hovoril, že o tej terminológii. Toto sú oni, toto oni vytvárajú tie peniaze. K tomu dochádza za každým, keď poskytnú nový úver. Takže aj tu je to už na Európskej centrálnej banke napísané priamo. No, toto... Česká národná banka. Tú to také veľmi smetočné, majú články tiež z roku 2016 o tom a je tu síce jedna veta hej, že banka poskytne úver, že na jednu stranu pripíše z brusu nové peniaze na účet svojho klienta, a na druhú stranu svojej bilancie si zaúčtuje. Úverovú pohľadávku voči oči svojmu klientovi. Teda toho, čo bolo aj v tom teste. Ale nič viac o tom nepíše tento jeden z členov vedenia centrálnej banky. A ešte by som sa vrátil k tomuto článku, lebo vystihuje veľmi takú emociu tých centrálnych bankárov, čo si myslia o, o tom, aké majú svoje postavenie a, a tak takže tu je taký blok od nich no a potom som pozeral ešte 5 peňazí to je nejaký vzdelávací projekt Národnej banky Slovenska niektoré zaujímavé veci sú tu fakt akože užitočné bohužiaľ nenašiel som tu nič o tom kde by bolo explicitne povedané že väčšinu peňazí väčšinu peňazí v obehu vytvárajú v banky také to nie je a je to je to vzdelávanie pre základné školy, stredné školy, vysoké školy. Nič také tu nie je. No, ešte aby som povedal, že, že, prečo, je to, síce, že prečo, prečo to nie je v nejakom povedomí ľudí, tak je to aj z toho dôvodu, že nie je to jednoduché. Hej. Je to možno téma, ktorá, ktorá zaujíma nie veľké... ...percento ľudí a väčšina ostatných už po jednej, dvoch minúte začne zývať, ale na druhej strane nie je to jadrová fyzika, nie je to raketová veda. Je to systém, finančný systém peniaze, to je systém, ktorý vytvorili ľudia pre ľudí. Takže by to nemalo byť náročné, až tak náročné na pochopenie ako niektoré prírodné vedy, ktoré ešte nie sú pochopené, vôbec sa ešte veľa objavovania nás čaká, takže to je jeden z dôvodov, že prečo to nie je vo verejnom povedomí. Jediná krajina, kde toto bolo verejnou témou, bolo Švajčiarsko, kde sa v roku 2018 uskutočnilo referendum, kde sa kde práve otázka referenda bola, že či, či, či tvorbu peniazy môže robiť len Národná banka. A odpoveď bola áno alebo nie. Mm, veľký rešpekt voči Švajčiarom, že toto aspoň na chvíľu bolo vo verejnej diskusii, v novinách, v časopisoch. Samozrejme, vo švajčiarsku prebieha x referent každý rok, rok 3 až 5-6 referent, takže chvíľu to bolo vo verejnej téme. A samozrejme, Švajčari majú trošku iný podiel podiel bankovníctva na HDP a poisťovníctva na HDP, takže, takže tam oveľa viac ľudí robí v bankovníctve, ale ja vám garantujem, že, že takým bajočkom maximálne 15% ľudí na Slovensku rozumie, že kto tvorí peniaze, väčšinu peňazí. ako to prebieha, nevie to nikto, nevedia ja to politici, novinári, nikto. Tuto sa robil dokonca taký prieskum, viacero prieskumov sa robilo v populáciách, že koľko ľudí o tomto vie. Napríklad vo Frankfurte, to spravil tento tiež, tento Richard Werner robil prieskum medzi ľuďmi vo Frankfurte, ktorý, kde sú vysoké školy ekonomické, je to finančná metropola, v sídli tam veľa poisťovníc, poisťovníckých spoločností, bank finančných inštitúcií a z tisíc účastníkov 84% tvrdilo, že, že väčšinu peňazí v systéme vytvárajú centrálne banky alebo vláda. Hej. Takže to je Frankfurt. Potom na 100 účastníkov parlamentu britského dobre je to veľmi málo, 100, 70% z nich takisto nesprávna odpoveď je to absolútne absolútne pochopiteľné na druhej strane absolútne neuveriteľné že túto tému túto tému, táto téma absolútne chýba a nikto, väčšina ľudí o tom nevie ja garantujem, že maximálne 15% ľudí na Slovensku má šajnú o tom, ako vznikajú peniaze a koľko ľudí reálne vidí vo, v systémoch bank, v IT systéme bank, v účtovne, ako vznikajú tie peniaze, vidia tie súvahy, vidia tie, tie transakcie, koľko to môže byť percent. 0,01% z populácie, ktorí to reálne môžu vidieť, overiť a môžu posunúť ďalej tú informáciu. A ja súhlasím viacero múdrych ľudí, povedalo takú vec ohľadom peňazí a ja s tým musím len súhlasiť napríklad toto, že že daj mi kontrolu nad, nad, nad e, peniazmi štátu a nezaujímavé, má, kto robí zákony, ne? alebo druhý výrok. Že kdokoľvek kontroluje množstvo peňazí v krajine je absolútny, absolútny master, teda ten čo má moc všetkých, všetkých odvetiví a obchodu. Hej. Hm. Ten, kto kontroluje peniaze, kontroluje svet, Henry Kissinger. Ak niekto má poňatia o histórii e, geopolitiky a ja asi vie, kto je Henry Kissinger. Takže ja sa s týmito výrokmi musím len stotočniť, je to pravda vznik a množstvo peňazí v obehu je, je absolútne kľúčová otázka.